Slova malo je na ulici Prolops na papieri Hovorím na malo 600 hey, Barner Blacktop hey, Nema tiraš pek na ulejci Cez vaše graffiti Dostaneš kroz Čierna doťače Patoko me grok Hey príde noc Hey Inferno patrí nasklos Prav tam destroy Že kyselí nou Hey Fuh Hey Drip stick robík ring away, moja bitch Hey Vážne real squirt Hey Fu. Držim si kurvo na reťazieč Pačič, nepači moji psi Ponoce Deva stoj ubraný za fasady Fasady, pick jumpy na vlaki, rula pi montany maraton, ké vidiem Ki ne do zemi najdržot psi sú preca profesionali, ruf topi lešenia hasaki, fetke, pivalček i červeni látexy markerin, a te vedi na majku puentákere pi, že je to skurven i masterpiece Hey, double head, okej, okay, iron fist, de pe bol, train som frah od roku 2011. Slova mi malo en